«Коли почав їздити на самокаті, я почав більше посміхатися. В громадському транспорті або на авто ти більше в собі, ну, коли ведеш машину, то на дорозі, а коли на самокаті ти відчуваєш запахи, чуєш звуки інших людей, і я себе неодноразово ловив, що я їду і посміхаюся». Хмельницький блогер Олександр Зорян каже, активно користується електросамокатом від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Говорить, він – один із тих, хто вніс пропозиції до новоутвореного документу з регулювання їзди на електросамокатах в громаді. Зокрема, запропонував збільшити дозволену швидкість. Навіщо людині їхати 5 км на годину, якщо вона може йти 5 км на годину? Перевага самоката ще й в тому, що людина може пересуватися швидше, ніж пішки. Це зауваження врахували при написанні документу, розповів заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук, і внесли відповідні корективи. Врахували збільшення мінімальної швидкості руху по тротуарах. Там було зазначено 5 км за годину, але люди порекомендували, що мінімальна швидкість не може бути 5, а вона має бути 7-8. Ми збільшили цей показик до 10. По тротуарах, згідно до документа, можуть їздити лише особи до 16 років. Опитування, де жителі громади могли написати свої пропозиції, тривало два тижні, розповів Микола Ваврищук. Нині воно завершено і документ готовий. Кожен міг зайти, проголосувати, залишити свій коментар. Близько 220 чоловік відгоднулися. З них переважна більшість, 85 відсотків, говорять, що так, потрібно розробити порядок, відповідні правила на рівні громади. Ну, і 164 людини залишили свої відгуки, коментарі. Насправді, частина з них була дуже хороших. Хмельничанин Олександр Галабурда на електросамокаті їздить кілька років. Новоутворений документ ще не бачив та, каже, чув про його створення. Його укладання вважає правильним. Правила мають бути. Ну, ми маємо розуміти, де ми можемо пересуватися, де не можемо. Але хотілося б, щоб можливість була пересуватися і парками, і пішогодною зоною. Порядок використання легких електричних транспортних засобів складається з чотирьох блоків, розповів Микола Ваврищук. Найближчим часом його планують візуалізувати. Створити такий документ, кажуть, вирішили, аби врегулювати їзду на електросамокатах в громаді. В Україні, розповіла старша інспекторка патрульної поліції Юлія Цісарук. правовий статус електросамокатів не визначений. І люди ним користуються, їздять велосипедними доріжками, проїзною частиною, тротуарами та узбіччями. Законом ніде не врегульовано і не прописано, де саме має рухатись водій електросамокат, з якого віку. Порядок використання легких електричних транспортних засобів тепер розглядатимуть у виконкомі Хмельницької міської ради. Після розгляду на засіданні виконавчого комітету буде винесено на сесію Хмельницької міської ради, де депутати вже остаточно затвердять такий порядок, я сподіваюся. Ну, і відповідно, далі ми будемо просити, вимагати від хмельничан дотримуватися цього порядку». Хмельницький блогер Олександр Зорян каже, контроль над дотриманням правил їзди на електросамокаті відіграє тут не останню роль. Питання, хто за ними буде слідкувати, власне, наскільки вони будуть дієві і яким буде механізм слідкування за цими правилами. Ярослава Андушевська, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.